Цікавить, як поповнити мобільний з карти Ощадбанку, тариф складає 2 мінімум 2 гривні. Поповнити рахунок можна за допомогою партнера банку за декілька хвилин. Поповнити мобільний рахунок з карти Ощадбанку можна за допомогою партнера банку компанії Портмоне. Для цього потрібно зайти на сайт сервісу, ввести номер мобільного телефону, суму поповнення та натиснути на кнопку «Оплатити». Після цього ввести номер карти, її строк дії та захисний пароль. Після цього потрібно підтвердити операцію за допомогою смс-пароль, який пройде на смартфон. Поповнити мобільний можна як з карти Ощадбанку, так і іншого Банку України. Тариф складає 2% – мінімум 2 гривні від суми поповнення.